перші дні взагалі не знали, чи є сенс виходити на поле чи ні, бо ми не знали, чи зайдуть вороги сюди. Ми точно не збиралися лишатись під окупацією, тому всі були на чемоданах і всі були готові виїхати в будь-який день. Це були перші дні, коли прилітали касети ці від смерчів чи від градів. Ми там не дуже добре розбираємося. нас згорілася стерня, бо прилітали, вже після збирання прилітали ще ці касети, займалася стерня. В принципі, десь на 80% ми зробили те, що планували на цей рік, але ще й такий не дуже сприятливий був рік. Не було майже опадів тут. Курс долара підскочив, і ціни на паливо, на добрива, на хімію, на насіння піднялися тож теж десь два в два-три рази. Тому Трошки менше середнього у нас урожайність. Якщо минулого року ми збирали там десь по 4 тонни зернових, то цього року це було десь 25 центнерів, тобто 2,5 тонни в середньому. Соняшник в минулому році доходив до 3 тонн, цього року десь тонна півтори. У нас взагалі всього 1200 гектарів землі, тому ми Два-три трактори нам, нам вистачає, щоб все зробити. Один комбайн, два-три трактори і е, було в нас чотири КАМАЗи, але ми ж половину віддали на фронт.